السلام علیکم ویئرس آج میڈیا ورلڈ ٹوینٹی میں آپ کو ہم ایک نئے سیگمنٹ سب سے پہلے پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں ایکچولی آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے ان عوامل پر جن پر آج تک گفتگو نہیں کی گئی اور اس حوالے سے یہ ہماری پہلی نشست ہے اور آئندہ بھی ہم اس کو ویکلی اور ویک میں دو دفعہ اس کو ہم کرتے رہیں گے آج کی ہماری نشست کے اندر ہماری اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ ملک دانشور اور نامور صحافی ایک ایسا نام کے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں دانشور گفتگو ملک کے حلقوں میں بھی سنائی دیتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر شہباز ہاشمی صاحب تو ہم آئیے آپ کو ملواتے ہیں عامر صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی آپ ٹھیک ہے صاحب الحمدللہ جی شکر ہے اللہ پاک کا آپ کا بہت شکریہ میں ٹائم دینے کے لیے آپ کے قیمتی وقت میں سے آج ہم نے سے کچھ وقت مانگا آپ نے اپنی واضح کیا ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس نئے سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے پاکستان اور آپ سے ہم کچھ ایسے ٹچی سوال کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر آج تک گفتگو نہیں ہوئی جی جیسے کہ ہماری ابھی میٹنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیے کہ ملک کے حالات کے اندر حشمی صاحب اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ ادارے کہ جو ہمارے ملک کے تحفظ کے ضامن رہے جنہوں نے ملک کے تحفظ کو دوام بخشا ان کی وجہ سے آج ریاست پاکستان موجود ہے تو ان اداروں کے اوپر شدید تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی کچھ ایسے حلقے ہیں جو دانستہ کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں لیکن وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں ان تحفظ کرنے والے اداروں کو کہ جن کی وجہ سے آج ریاست پاکستان کی بقا موجود ہے بقا ہے بقا قائم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سینریو ہے تھوڑا سا سینریو پہ ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے بیسیکلی میرا خیال میں آپ کا جو اشارے کلائیوں سے آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان تاریخ انصاف کے قائد عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جی دیکھیے عمران خان صاحب بھی یہ ایک بیانیہ لے کے جا رہے ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم تو آپ داخلی حوالوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خارجہ فی الحال تو ہم داخلی والوں سے ہی بات کریں اور تو کوئی بھی نہیں ہے آپ بات کریں نا جی جی اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ان کے کیا وجوہات ہیں دیکھیے وہ جب بات کر رہے ہیں بلکہ آج بھی انہوں نے ایک بات کی کاموں کی میرے خیال میں ان تھا کارواں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے وہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ان کو اللہ کا واسطہ ہے کہ وہ چوروں کا ساتھ نہ دے اچھا آپ بیسیکلی چوروں کا ساتھ کون دیتا ہے چوروں کا ساتھ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا اچھا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوروں کو پناہ دینے والے اور رسہ گیر ہوا کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے فوج کو اسٹیبلشمنٹ uh, کو جس کا وہ بار بار حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں صحیح. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں اور وہ جا جارحانہ تنقید اور وہ اپنی اس نفرتوں میں یا وہ اپنے اس اقتدار چھن جانے کے بعد ان کا یہ رویہ کہ وہ فوج کو اس حد تک وہ تنقید کرے کہ ان کو چوروں کا ساتھی کہیں جی چوروں کا اگر جب وہ ساتھی کہتے ہیں تو بقایا آپ کے پاس بچتا کیا ہے کہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ براہ راست انہوں نے اپوزیشن کو نہیں بلکہ انہوں نے فوج کو تنقید کیا صحیح حدف تنقید کیا بنایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اب ہونے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا بین طور پر دیکھیں جب عمران خان صاحب نے ایک بات کہی اور یقینی اس دور پہ کہ جب ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف اپنی فلور پہ آیا تو انہوں نے خود کہا کمانڈر ان چیف کو کہا اور ڈی جی آئی ایس کو کہا کہ وہ اس کی مدد کرے انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اب دیکھے یہی سب سے بڑا المیہ کہ جو پچہتر سال سے ہم چیخو و پکار کر رہے تھے ہمارے سیاسی ایکٹیوسٹ جو تھے دانشور بھی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فوج کا کردار نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹرل ہونا چاہیے اب جب فوج کا کردار ایک نیوٹرل ہونا ہونے لگا ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں صحیح نیوٹرل جانور ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے جب فوج کو آپ نیوٹرل نہیں ہونے دے رہے تو آپ براہ راست مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں سول افیئرس پر آپ ان کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں جی ایسے ہی آپ کی بات میں یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے ابھی جو ڈی جی آئی ایس آئی نے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا کہ مارچ میں آرمی چیف کو یہ آفر دی گئی ہے آپ کو جو ہے ہم لائف ٹائم اس کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کمانڈنٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ آفر بھی ان کو دی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے غالبن جی ہاں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی اگر اپوزیشن وہ جو حکومت ہے اس وقت یا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہی ہے اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہی ہے تو ہم آپ کو تاج زدہ حیات ایکسٹنشن دینے کو تیار ہیں جی یہ معیار ہے یہ معیار ہے اور جب اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جنرل باجوہ صاحب نے تو اور انہوں نے یہ فی، فیصلہ کیا کہ اب مزید گالیاں ہم نہیں کھا سکتے فوج افورڈ نہیں کر سکتی فوج ایک اس انداز سے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کھل کر ان کی نیپیاں بدلی گئیں کھل کر وہ انہوں نے حمایت کی اور یقین مانیے کہ خواہ وہ کوئی دور بھی تھا اس ہر دور میں فوج نے سیاسی کاموں میں مداخلت کی ایون میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے, کے حوالے سے جب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہوئی جی تو دو دو سیٹوں کی اکثریت سے ان کو اعتماد کا ووٹ ملا وہ بھی آئی ایس آئی انوالو تھی اس لابی میں آئی ایس آئی کے دو کرنل بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ لابنگ کر رہے تھے ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لابنگ کرے ہم کہتے ہیں محکمہ زراعت یہاں کے مسلم لیگ لون کے بندے اٹھائے لے جائے ان کو تشدد کرے ان پہ دباؤ ڈالے اور تحریک انصاف میں شامل کرائے हुँ. اور وہ ایسی لانڈری انہوں نے بنائی جس میں جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے قوم کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان فوج نہیں پاکستان فوج کے ساتھ عبدلیہ کو بریکٹ کرنا ہوگا بالکل صحیح ہے اور ایگزیکشن جو ہے سول معاملات میں وہ کلاس بھی ہے ایڈمنسٹریشن جس نے کرنی ہے وہ بھی کلاس ہے یہ ٹوٹل جو مل کے یہ تین جو ہے یہ ہی آر کی ہے اور یہ ان کا مل جل کر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے لیکن اس میں جو سکسٹی پرسنٹ ویٹیج ہے ففٹی پرسینٹ سو کی ویٹیج ہے وہ فوج کی ہے اس کے بعد عدلیہ کی ہے عدلیہ ان کو تعویل دیتی ہے جسٹیفائی کرتی ہے قانونی حوالوں سے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر عدلیہ نیوٹرل نہیں آج اگر فوج نیوٹرل ہو رہی ہے تو ہمیں کیا پیٹ میں مرول اٹھ رہی مزہ تو تب تھا کہ ہمیں عوام پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ہمارے لیے یہ دیکھیں یہ پچہتر سال کی ہم نے ہم نے خواب دیکھے ایم ڈی موومینٹس چلی اس سے پہلے موومنٹس چلتی رہی عجوب خان کا نائنٹین ففٹی ایٹ کا ماشاء اللہ دیکھ لیں اس کے بعد جتنے بھی ماشاء اللہ آئے اس پہ آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا رہا بالکل صحیح فوج نے مداخلت کی اور صحیح. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب تو فرنٹ اگر مشرقی پاکستان میں بن رہا ہے اور سوئپ کیا انہوں نے اور مسلم لیگ کی ضمانتیں ضبط کروا دی وہاں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے مکمل طور کے اوپر ان کے خود ارادی اور ان کے ووٹ کو تقدوس نہ ثانیہ پھر قطر میں جو کچھ ہوا اس کے سامنے اور یہی حال یہ ہے کہ اگر یہ وجہ کیا تھی یہ فوج کی مداخلت تھی فوج کی مداخلت ہی بنیادی طور کے اوپر یہی وجہ تھی کہ آج بچھر کی پاکستان علاد ایک آگ اور خون میں پورے پاکستان کو انہیں دیا دیا گیا آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے وہاں کے لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا ہم نے پنجاب میں یہی کیا ہم نے خیبر پختونخوا میں یہی کیا ہم نے ہر مقام پر یہی کیا ایسا ہی ہے کراچی کے اندر ہم نے یہ حالات حالات پیدا کیے میرے اگر آج اگر فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو رہی ہے تو <coughs> میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ان کو مزید ان کے حوصلوں کو انہوں نے یہ پندرہ سال تک اگر ڈی جی پی آر صاحب کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس ہی کہہ رہے ہیں ان کی مشترکہ پر پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ سال تک اس پالیسیز کو جاری رکھیں گے ہم کہتے ہیں پندرہ سال کیوں لائف ٹائم ہونا چاہیے جب تک پاکستان اللہ کرے گا پاکستان کا قیامت ان شاء اللہ قائم قائم رہے گا ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک پاکستان ہے فوج کو لٹر کرنا چاہیے میں سلام پیش ہوں فوج کو آرمی ایز جنرل قمر جوید کے انہوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں ان کا کام جب پاکستان کا دفاع ہے اور وہ لوگ عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جو آپ کے افیئرس پر آپ کے رائٹس کے اوپر آپ کے سیاسی حقوق پر مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے صحیح ہے. تو پھر آگے یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو جیسے ڈیفائن کیا آپ نے کہ اس کے اندر مختلف تین عناصر ہیں اب آگے صورت حال دیکھیے اگر فوج نیوٹرل ہے اور فوج مداخلت نہیں کر رہی اور نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ نہیں کر رہی اب جو سول ادارے ہیں جیسے آپ سمجھیے کہ اس وقت دو سیاسی جماعتیں ملک کی بڑی ایک پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہی ہے ن لیگ جو واقع میں بیٹھی ہے اور تین صوبوں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ چڑھائی کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف اپنے مطالبات کے لیے الیکشن میں جائے تو اس صورتحال حال کا پھر کوئی لوجیکل حل تو ہونا چاہیے دیکھیے اب یہ خون خرابے کی طرف جائے یا جس طرح سے ابھی یہ الزامات لگ رہے ہیں یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ ایک خونی مارچ ہونے جا رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی بعید نہیں ہے یہاں سے اچھا یہ ل... عوام ایسی ہے کہ اس عوام کے اندر اتنا لاشعوری عوام ہے یہ شعور کا ان کا معیار یہ ہے کہ ان کو آپ جذباتی کر کے نعرہ دے کے کچھ بھی کروا لیں ان سے یہ ہم نے فیض آباد میں دھرنا جب ہوا تحریک کے حوالے سے تب بھی دیکھا وہاں پہ لاشیں گیری ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی یہ ہوا کہ لوگ جذباتی تھے اور وہ ریاستی اداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی مطلب ہے کہ وہ معاملات ہم نے دیکھے اس طرح پیچھے بھی کہ یہ عوام بے وقوف ہے عوام کی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے یہاں پر سانحات ہو جاتے ہیں تو اس تناظر کے اندر بڑا ہی نازک مرحلے پہ ہم داخل ہو چکے ہیں اس وقت اسلام آباد داخل ہونے جا رہے ہیں دو دن کے بعد یہ لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک لاجیکل حل کیا ہونا چاہیے جی ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ چار تاریخ کو چار نومبر کو ہم اسلام آباد میں ہوں گے اور آج کی اسٹیٹمنٹ آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے کہا یہ آٹھ سے نو دن لگ سکتے ہیں یہ نہیں پہنچے گا اب آ, بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے انہوں نے اپنے مذاکرات شروع کر رکھے ہیں اور یہ آ, اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کاموکی میں اور یہاں بھی لاہور میں کوئی بہت زیادہ بڑی اکثریت نہیں تھی ان کے ساتھ کاموں کی میں بھی یہی صورت حال آج بھی ہوئی پھر گجرہ والا کی طرف بھی جب وہ لماں ہے اب کی صورت حال کا تو مجھے علم نہیں کیونکہ آج وہ ڈسپرس ہوا ہے لیکن یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میکسمم گجرات تک جائے گا کیونکہ گجرات میں تو دل پرویز لائی نے اس کی فیس سیونگ کرنی ہے اور اس سے پہلے ایک اعلان ہوگا یہ آپ سامعین کو سوری آپ بتا دیں ریکارڈ یہ بتا دیں کہ مئی میں آپ کے الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور مئی میں الیکشن کا اعلان ہوگا اور گجرات سے ہی آگے پیچھے ہی ہو گئی تو خان صاحب وہ ختم کر دیں گے یہ آگے اسلام آباد نہیں جائیں گے اور یہ کیونکہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو وہ اپنا بھرم بھی تو قائم رکھنا ہے نا انہوں نے تو اب وہ یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم فیس فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیسے پردہ کچھ اور عوامل ہیں وہ چیزیں کو متحرک ہیں وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں میں شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین یہ آپ کو اس پروگرام میں لائیو آج بریکنگ نیوز ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے جیسے آپ سے ہم نے انٹرو میں بات کی ہمارے دانشور وہ طبقوں میں وہ نام انہوں نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ مئی میں پاکستان میں جنرل ایکشن اناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس کو ہم آن دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے جی پلیز جی باقی دیکھیں ہمارے لیے سب سے جو آپ کا جو یہ پروگرام ہے سب سے پہلے پاکستان تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں بہت شکریہ یقینی پھر ہمارے لیے تو دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی دھرتی پہ ہے یہ دھرتی ہی ہماری ہے یہ وطن ہمارا ہے صحیح ہے تو اس نے ہمیں پڑھا دیا ہے اس کی خیر ہمیں مانگنی چاہیے یہ میرے لیے جنت ہے پاکستان میری لیے جنت ہے وہ اور لوگ ہیں جو پاکستان سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں وہ بھاگ, بھاگ, بھاگ چکے ہیں کوئی امریکہ سیٹل ہو گیا ہے کوئی کینیڈا سیٹل ہو گیا ہے تو اپنی زندگیاں انہوں نے وہ خام خاف کی مدافعتی کرتے ہیں لیکن ہم نے اس دھرتی پہ ہم نے اس دھرتی لڑنی ہے ہم نے دنیا جنگ لڑنی ہے لڑتے رہیں گے ان شاء اللہ جی تو ناظرین جیسا آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے اس پہلے پروگرام کے اندر حشمی صاحب نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ان کے اوپر ہم مزید بھی سیشنز کرتے رہیں گے ان شاء اللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی آج کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ باد ان